الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت وزنت لربها وحقت واذا الارض مدت ووقت ما فيها وتخلت وزنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا ملاقي أما من فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف, فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصل سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن الْ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 أ... اما من ك... بل الذين كفروا يكذبون وبشرهم و... ب... والله عالم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون صدق الله العظيم